13 травня в результаті вибуху на складі з розборки автомобілів сталася пожежа. Будівля зруйнована повністю. Перший вистріл був над дорогою. Минути через 15-20 прилетіло непосредственно сюди. Визвав пожежників. Внаслідок обстрілу з боку військ Російської Федерації близько 11 години сталася пожежа на складі з розробки автомобілів. Загальна площадь пожежі наразі 100 квадратних метрів, об 11.03 вона локалізована. Працюють три одиниці техніки та 12 рятувальників. Наразі. Це вогнеборці 5 четвертої 4 державних пожежно-рятувальних частини, також оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Мікрорайон Широка Балка, що в Корабельному районі Миколаєва, російські війська обстріляли вранці 12 травня. Дах будинку, де живуть Олена Велкород та Валентина Гловацька, повністю зруйнований. пошкоджений паркан та вікна. Жінки бачили все, як відбувалося на власні очі. «Перві взриви розвитували десь 24, ми їх услышали, ми вскочили, забігали в ванну, потім тишина. Ми ось вот в это окошко виглянули сюди, тут була зарево, потім тишина. Ну мы все, ну, ну это психологически, наверное, всем интересно посмотреть. Потом наша бабушка оттуда, извините, выползала на четвереньках, потому что это очень страшно. Потом тишина, потом опять взрывы, потом тишина полнейшая. И я подумала, что успеем чай попить. Муж вышел на улицу, он только успел вернуться, и, и дальше мы, ну, я уже не знаю, что было. Мы только, у нас э, потолки, они сыпались нам на голову. Такий тепер вигляд має стеля в будинку. Це страшне, страшне зрелище, Ощущення відчуття теж страшне. Це повніша паніка. Чоловік теряє все і не знає, що робити. І плакали, і кричали. Все було. Ну слава Богу, як говориться. Приїхали тут же внуки. Забрали нас і увезли відсуття ми теж саме зі мною погрузили і виїжджаємо, тому що сьогодні били нас знову. У сусідів знесло паркан. Залізні ворота не знайшли й досі. Вибухом також пошкодило дах в оселі та повибивало шибки. Тут гаражна ворота. Заїзд був. Їх не знайдемо. Не знаємо навіть де. А ворота з гаража – там, внутрі. Того ж числа вночі обстріляли росіяни і Інгульський район. На булиці Південні пошкоджені магазини, квартири та дитяча бібліотека. Внутрі все, все нормально, а от з іншого ну, те, що ви бачите, все пострадало. Вибиті вікна, реклама була в освітлення, камера відеонаблюдення між 22 часами і 23, а в 24 мені дзвонили з охорони наші, те, що прилетело в бібліотеку, От, і випадків основного, що немає, а окна всі поврождені, тому ми 8 втрою вже всі тут зібралися і вирішили питання, що нам робити. Постраждалих внаслідок обстрілів міста немає. Ольга Руда, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв.